حيث ستعرف على مشروع المخترق <تصفيق> وحي وفقا للمتضاد القانون المستوى التسويقي 15 منطقة جزء من منطقة 533 صارت في 17 على في جميع أحوال المنطقة، حيث مرغم العجز الإجمالي في جميع المناطق تدخل الواقع على أصغر بيتيمة وتجدر الإشارة هذا العجز يتم تجديده في رابع سنة على التوالي، مما انعكس سلبا على حجم الوالدات على مستوى حقيقة السدود ونظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الحالة الاستثنائية مشاكل تبيع لكل الحاجيات فإن وزارة الجهيز والماء وبتنسيق مع وكالة حول مئين بوكوس وباقي المسلطينين ضغطت في نتيغات مجموعة بتدليل حيث تم إنجاز عدد من المشاريع في إطار برنامج برنامج ماء الشروع ومياه الساق 2020-2022 أهم إنجاز مشروع تقنيات مداد زويد ماء أسفر الشروع بطنجة الكبرى من خلال عدد إسم دافروفو بناء أشغال وشروع في مأخوص كدرس الخروع الذي سيمكنه من تأمين زويد مدينة طانجة الكبرى بمعصرها في حيث وصل الحالي مدينة 56% مليون متر مكعب بين سلطة وصلت إلى مكعب تأمين زويد مدينة تركيز بمعنة ساعة الشرعة من نظام بمدينة كسينة مواصلة أشخاص سدريس الغيس بساعة زينيادية مليون متر مكعب سيمكنه من رفع العرض مدينة وتأمين زويد بمعسى الشرط والصطيق الخمسين الرفع من استغلال ماوري الجوف المائي الجوفية عن طريق إنجاز مجموعة من الاستكشافية كشافية وتحويل إيجابية من هذه الماء إلى العالم مواصلة مشاريع عادة سيما الماء العاكمات المعالج ويساق النساء الخضراء في بيئة الهدفية تخفيز تخفيز في القيام لعمليات واحدة من ملوضيات كمهجب بيال شرق مواصلة حملات التوعية والتحساسي من في الزمانة في صالح شرق وميال سرق وقد مكنت هذه التدليل من تبليلتي جميع حاجيات المالية من في المنطقه في ظروف ملائمة وتخطي الأزماء أما إلى السنة اليدروجية 2020-2022 فقد عرضت الحمد لله منطقاء بفول وقائلات حكمة لبنوكوسيا أمام المفتش شوقي بن إلعاد سيرشيني 4 مطارية جد مهمة، على ورغم ذلك تسجل من مقارنة بشكل إيجابي